سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو داریم از کانال کریپتووفاندر در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا ویدیو لذت بخش بوده باشه. ما ویدیوام رو در کانال آپارات و یوتیوب منتشر می کنیم سمت راست پایین تصویر مطابق معمول شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و مشاهده می کنید پیشنهاد میکن اگر تا الان عضو هر کدوم از این کانال ما در یوتیوب و, و آپارات نشدین همین الان اقدام بکنید. با زدن دکمه زنگوله در کانال یوتیوب میتونید آخرین ویدیوهایی که ما به لحظه برای شما آپلود میکنیم و به روز رسانی میشه رو مطلع بشین بتونید اوننا رو دنبال بکنید اطلاعات دیگه ایرم در کانال های یوتیوب و تلگرام، لینکدین و توییتر برای شما به اشتراک گذاشتین که پیشنهاد میکنم حتما اونها هم دنبال کنید. توی این ویدیو قصد تفاوت تفاوت‌های بین آیسی و کراد فاندینگ رو با هم ببینید تامین مالی جمعی شاید شما هم با این مسئله روبرو بودید که یه صندوق ای داشتین با هم یه پولی رو گذاشتیم پایان ما به هر کدوم از اعضای این صندوق به یک یا چند تاشون یه وامی تعلق می‌گرفته و این صندوق مثلا یکی دو سال چرخیده و در نهایت هم به هر دلیلی حل شده یا اینکه همچنان داره به فعالیت خودش ادامه می‌ده تفاوت‌هایی که این نحوه تامین مالی با آ سی او با هم اینجا میبینیم چون تو بازارهای مالی از این به عنوان یه ابزارهای خوبی خوب استفاده قرار میگیره میخوام که تفاوت این رو بدانی. اگر دارین تو حوزه آی سی سرمایه گذاری میکنید پیشنهاد میکن که ادامه این ویدیو رو مشاهده کنید مطابق معمول تاریخچه از این مسئله رو ما با هم مرور میکنیم ابزارهای مالیشو مالیش و تفاوت هایی که بین آسی او وجود داره رو در کنار معرفی وب ها و منابع اطلاعاتی مفید دیگه مرور میکنیم قبل از هر چیزی پیشنهاد میکنم که این ویدیو آی سی چیست قبل از ادامه این ویدیو مشاهده کنید. اگر همین جوری یه دفعه وارد این ویدیو شدید. اگر نه این مسیر رو تهیه کردین که مسیر مسیر آموزشی درستی این بالا براتون کارد میکنم آی سی او چیست و و ضمناً پیشنهاد میکنم که اگر به این حوزه علاقمند هستین یعنی سرمایه‌گذاری تو کریپتوکارنسي دو زاویه مختلف برای این در نظر بگیرید یه موقع شما میتونید برید سراغ خرید و فروش رمز ها یا همون ارزهای دیجیتال که این بالا براتون کارت می کنم. مسیر رو میرید خیلی راحت میتونید برید بخرید اصلا وارد این حوزه نمیشید اما یه موقع شما توقع دارید از سرمایه‌ای که دارین میذارید یا اینکه بر اساس دانشی که تا الان کسب کردید میخواین بازدهی بالاتری ببرید و خب براتون جذابه که توی حوزه های جدید سرمایه گذاری پولتون بیاری بغل از اینکه مثلا درگیر بازار سرمایه بازار بورس شدین که پیشنهاد میکنم که مجموعه ویدیوهای های آیسی ما رو ببینید که این بالا هم براتون کارد میکنه این بحث, بحث کارت کردنه به این خاطره که شما زنجیره آموزشیتون تکمیل بشه بدونید که کدوم باید کی ببینید تقدم تخور اینا رو بدونید و ارتباط اینا رو وقتی شما در یه نقشی بیگ مپ بزرگ نسبت به کروپتوکارسی داشته باشین میتونید خیلی قشنگتر مسیر توسعه دانشی خودتون رو طی بکنید خب این کرادفاندیگ با اون توضیح که ابتداد دادن پس مشخصه که مسئله تأمین مالی جمعی خیلی خیلی قدیمیتر از آی هست این در شاید بشه بگیم که از قالب یک صندوق خانوادگی شروع شده هي توسعه پیدا کرده در سطحی کشور در سطح دنیا میبینید که بحث کراو هست حتی کراو توی این تامین مالی جمعی توی چریتی ها کارهای خیریه هم جای خودش رو باز کرده خیلی از طرها مطرح میشه مثلا کمک کردن به یک پروژه‌ای که قرار موضوع فلج اطفال در آفریقای یکی از کشورهای آفریقایی ریشه کم بکنه خیلی دوست دارن مسئولیت اجتماعی خودشون رو برگذار بکنن توی این حوزه میان یه پولی رو به این چرتی ها و این ترها اهدا میکنن حقیق بالش مثلا یه دونه لوه تقدیر براشون میره یا یعنی اینکه که نه اصلا خیلی هم علاقمند نیستن اسم رسمی ازشون بمونه و برای آخرتشون دارن این کار میکنن میان از طرف این crowdfunding ها استفاده میکنه اما تفاوتش با آی سیو چه هم داره یه پولی جمع میکنه دیگه خوب بریم جلوتر ببینیم این تفاوته چی قبلا اینا رو با هم دیدیم آی سیو آی پی و سیو آی ایو آی سی سیو وی سی و crowdfunding که الان میخواییم با هم ببینیم initial کوین offering مخفف آی هست که شما احتمالاً با این موضوع چندین بار برخورد داشتید ببینی شما یه طرح و ایده رو در قالب یه وایت پیپر میاری و ارائه می در نهایت میری از طریق هایی که تامین مالی انجام میدن که حالا تو ویدیوایی که بهتون توضیح دادم توضیح کاملش درد شده میآین یه تامین مالی انجام میدید یا اینکه در یه تامین مالی شرکت میکنید به همین راحتی که بهتون گفتم میتونه آیسیو در این کل کارش از نظر زمانی صفره یعنی خیلی سریع میشه این ترها آماده کرد و رفع رایی کرد دیگه مهارت های جذب سرمایه و حزین های به این مسئله اما توی کرادفاندینگ داستان فرق میکنه اون دسترس پذیری بودن تأمین مالی توی آیسیو خیلی راحت تره در سراسر سر دنیا ولی توی کرادفاندینگ اینجوری نیست زمان برتره تایم فریمی که توی آیسیو هست بسیار بسیار کوتاه در از فاندینگ، یعنی اگر در قاله به یه سرمایه پذیر داریم میرین توی آیسی او خیلی تر شما به انتهای کار می اما تو فاندینگ اینطوری نیست اگه توی طرح فاندینگ در دنیا شرکت می‌کنین که حالا بحث فقطشرطتی توش نیست بحث های سرمایه گذاری هم هست بدونید که این زمان زمان طولانی تره پس شما شاید طولانی تر به اون بازده مورد نظرتون می برسین که توی آیسی هست. مطرح شده دیگه قبلا در ویدیوهای دیگه مثلا 20 و بی تی میگیرن تا شما رو تازه لیست بکنن توی یه دونه در خصوص لیست شدن آی توی اکسچنج و بروکر هم کلی قصه دارید که اگر در قالب سرمایه پذیر باشید در مورد سرمایه گذار هم قطعا وقتی توی چند تا بیشتر و مهمتر و یا حتی بروکر بزرگتر این آی لیست میشه تازه تاثیره اصلیش رو قیمت میذاره میره وزی فاکتورهایی که شما توی رشد قیمت بعد در نظر بگیرید همین بحث لیست شدن هست هزینهای های این تیپی داره توکررا کونگ این هزینه کمتره پلتفرمی که تو آسی او هست رو بلاک رو روی کف الزامن بلاک چین نیست و میتونه تو مدل های سنتی گذشته این مسئله برجللو بحث قانون و اینکه حمایت سرمایه هست رگشننی روی ای سیو او وجود نداره روی کرات فاندینگ وجود داره پس اگر سنین روی کرات فاندینگ سرمایه گذاری میکنی یه مقدار دلتون قرستر روی اینوستر پروتکشن هایی که توی ای سیو او وجود داره اصلا پروتکشنی وجود نداره چیزی از شما حمایتی نمیکنه همون داستانی که یه تعداد زیادی سال 2017 اومدن کلابردی کردن و در رفتن اما تو کرات فاندینگ نه یه قانون و یه دادگاهی هست که از شما در نهایت استفاء در نهایت از شما حمایت بکنه. لیکویدیتی که توی ایسیو وجود داره یعنی اون نقش وندگی باله که توی ایسیو وجود داره به هیچ وجه تو کریپت فاندینگ وجود نداره. اونم به دلیل تعداد و وسعت دامنه سرمایه گذاری توی این گونه تهراس و فاندین کارنسی که انجام میشه توی ایسیو هم کریپت کارنسی میگیره و بعضن پول فیات که یه ویدیوی جداگانه در خلصه اصلا فیات چی هست تیعه این بالا براتون کارت میکنم اون هم ببینید اما توی فاندینگ عملا پول فیاته یعنی شما ارزهای مثل دلار یورو یوان اینجور ارزها هستن که مورد استفاده قرار میگیره. در صورتی که توی آی او این همچین داستانی وجود ندارست خب این خیلی سریع مایه برداشتی از تفاوت‌های آیسیئو کرات فاندینگ انجام دادیم. این از این لحاظ اهمیت داشت که شما به عنوان گذار بدونی پولت رو داری کجا می‌بره، تو چه تحریری چه ریسکایی رو برای شما در نظر گرفته شده و اینکه شما کجا ازتون حمایت میشه. بر هر ریسک بیشتر قاعدتاً باید منوط به توانایی و ریس‌پذیری شما و در نهایت توقع شما این که وقتی ریسک بیشتری می‌کنی، میخوای گین بالاتری به دست بیاری. دونستن این مطالب از این حیث اهمیت داره که شما با معنی گذار و یه سرمیگذار حرفیی بدونین که چجوری میخواین سبد و پورتفوی سرمایهگذاریتون انتخاب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با لایک کردن این و اشتراکش در شبکه های اجتماعی و ارسالش برای دوستانتون ما رو حمایت میکنید اگر تا الان عضو به کانال ما در یوتیوب نشدیم پیشنهاد میکنم با زدن روی این لوگو این وسط عضو به کانال ما بشین دکمه زنگوله رو هم بزنیم که از آخرین اخبار اطلاعات به سرعت خبردار بشین ویدیو های مرتبط با این ویدیو هم برای شما این راست چپ این تصویر قرار دادیم امیدواریم که با دیدن اینها بتونید بهتر و دقیقت توی بازارهای مالی سرمایه گذاری بکنید خیلی ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردید امیدوارم که موفق باشید خدا نگهدار